טוב, היום אני עושה משהו קצת אחר בגלל שהילדים שלי בבית אז אני לא רוצה לזרות בקבוקים כדי שלא יחשבו שאני משוגע אז ישבתי יומיים, עשיתי סקר שוק על אתרים, הצגתי לחנויות ואני הולך להוציא סדרה של שניים, שלושה, ארבעה סרטונים שאני קורא להם Zap Juice זאת אומרת שוויתי מחירים ואני הולך לכם בכל חנות מה השני הפלושה בקבוקים שТАמדי ואני ממליץ שימתי מזמינים מ'מ' וATE מקשיבים לאיצוד שלי. אצטבאל אחים מניסות לאזמינת בקבוקים האלה מ'מ' ביצים מהקשתה קגורה היא קריות שאני בודק זה אחד אפשר לאזמינת המוטציה רק מהחנות הזאת אז מה לאסור תינו זה תחרות וקדאי זה ת'מ' ו'שתיים זה אים זה ילוו זה אים זה במחירים זול ו吸引 attractive אז אים אני איתי מזמין אני איתי מזמינת בקבוק זה מ'מ' <אז>, אז אני מתחיל ליוצא לדרך החנו... אני, אני, אני היום בסרטון הראשון יהיו חמישה של שעה חנויות ואז בסרטון שייצא מחר, מחרתיים יהיו עוד חמש, כך היו לפחות שלושה סרטונים אני צופה אם יש חנות שרוצה להצטרף לשלוח, ואין לאתר אינטרנט ואני לא יכול לסרוק, לבדוק ולחקור אז הם מוזמנים לשתף אותי במידע הזה והשיקולים הם לא מבצעים של ראש השנה אלא המחיר כלל, באופן כללי תמיד אז אני מתחיל, ב... אני מתחיל עם הגדולים ואלה שקל לי לראות איתם אז הראשון זה יאליק כבר אני יכול להגיד בלב שלם וואי וואי וואי טוט בננה חובה אם התחברתם לאתר תזמין וואי וואי וואי טוט בננה וואי וואי וואי גויה ושנייהם פצצה טעמתי ובאגף הטוט שמנת יש את המטרס מילק של יאלי ויש את של uh, גם נפלא אפשר להזבין מאתר שלו גם המחיר אטרקטיבי וגם טעים אש באתר של א' אני, יוסיף, אני ממליץ בכלל כל הסוטונים שגירות עם כתוביות באתר יהיה שם קישורים לאתרים גם האתר של א' יש שניים שאני ממליץ להם בלב שלם הבזיל קילר שלו מעולה והבלורז שלו קצצה פירקתי אותו תוך ארבעה ימים הוא פשוט מעולה אם זה על שני האלה אני ממליץ בהם שלם אתם מזבינים מאלף, את השניים זה חובה. Uh, האתר של OG. Uh, ב OG באמת טעמתי כבר מיליון מלא נוזלים אז זה קצת קשה לי לבודד 4 יש יותר קל לי להגיד מלו לא להזמין יש אחד שלא אהבתי אבל גם הוא כבר הוא יקשיב לדעתי ושינה את המתכון שלו אז אני צריך לבחונת שוב אבל כרגע אני אזמין על 4 סיני מילקיז, נפלא uh, אני uh, מאוד אהבתי את השוקולד ואת המילשק, שוקולד שלו שניהם נפלאים האוג'י האוג קוקיז שלו, אני אוהב מאוד הטוט uh, בננה והמלשיק הטוט בננה, שניהם מעולים ואני אוהב מאוד uh, הדבר היחיד שאני אגיד זה אם אתם מזמינים uh, 120 וואלה, עדיף להזמין את זה של החנו... מהחנויות באתר של אוג'י עולה 70 שקל בקבוק תזמינו את זה נגיד מוויטרילו או מלויס או מגוע, לדעתי זה עולה 60 שקל בקבוק של 120 אז euh, לטעימות של 60 זה עניין הכי כל כך ילכת אליו לאתר אם אתם עושים 120 יותר זו פשוט להזיל מהחלולת שמוחות המוצרים שלו אה, סיג אז ככה, סקרימינג מנגו חולה עליו טעם נפלא מעולה שלוש במאה חמישים הפספלורה של אמפייר נפלא גם אני מזמין דרכו ושניים שהם אה, של, של סיג עצמם והם בעיניים נפלאים ומעולים זה האליקסיר שהוא אחד הנוזבים הכי טעים, ש... הכי טעים שהדעתי, הוא נפלא והבלקנבלו שהוא מצוין, שזה, אלה אומנם יקרים אבל מה לעשות אפשר להזמין רק בסיב והם טובים מאוד האחרון לפרק של היום יהיה ופרילו חד משמעית האתר שאני הכי מרוצה ממנו אין בתור אחד שבאמת נכנס לכל האתרים כל שבוע האתר של ופרילו כל שבוע אני נכנס יש סדרת מוצרים חדשה התווסף עוד משהו, הקצב כניסת מוצרים לבפרעילו נפלא, והאתר שלו מתעדכן וכל הכבוד לו אוסם, כל החמש מהסדרה הראשונה, זה המקום הכי נכון להזמין OG, כבר אמרתי, כל הסדרה היותר זוד מלהזמין באתר של OG שווה להזמין ממנו ויש לו עוד דברים של מוצרים שלא טעמתי ובאמת האתר שלו מעולה זה החמישה לפרק הראשון, אני מחר יוסיף, מחר, מחר כבר יצירו עוד חמש חנויות ורשתות תנסו, תעתקנו אם טעמתם יאללה ביי